Θέλω να διαβλέπω ένα παραθυράκι κάτι, Τώρα δυο κολοκάτει, τώρα έχει ήδη Όλοι τους χορεύουν στην παραγωγή Βάλε το βίνακαν την μουσική Παίρντε μαζί στο κοκκύλιι του Ισ Κοκκύλιι του τώρα ύστερα στα δεξιά you, Μετά, μάζεψε, you, το αφηγή Χαρνήτουρα να και μεσημεριάνω για να μάθε στο τραπέζι και στο βραδίνο. Μπέτα στα σκουπίδια το υπολείπο και να